Мехедівка. В Україні є два села, що носять таку назву. Одне з них знаходиться в Черкаській області, засноване в 17 столітті і назване так від прізвища засновника цього села – козака Тимка Мехеди. На 2022 рік в цьому селі проживало близько 400 чоловік. Інше ж село Мехедівка – не таке вже й велике, однак назву свою теж отримало від того ж таки козака Мехеди. Хоча тут не все так просто. Козак Тимко Мехеда, як справжній козарлюга, дуже ж був ласим до протилежної статі і мав багатьох дітей. От саме тому 1649 року купив своєму старшому синові землю на Полтавщині. Так і з'явилася ще одна Мехедівка на Лохвиччині. Наразі ж проживає тут близько ста осіб, а розташоване село за 20 кілометрів від міста Лохвиця. От так що ж такого цікавого в Мехедівці, що на Лохвиччині? Живуть тут прості і роботящі люди. І здавалося б, ну що б могло статися в цьому селі за президентства Януковича? Україна, розпродаючи армію та переходячи до керівництва Москви, тихенько втрачала свою незалежність. І тут раптом така подія. Релігійна громада Мехедівки твердо вирішила перейти до Київського патріархату. Пригадуючи події більш ніж десятилітньої давності, тодішній церковний староста говорить. В якому? Водинача тому, мабуть, році ми перейшли зробили, так сказати, забастовку, uh -huh. не схотіли ми москалів, uh -huh. а схотіли ми бути у київському патріархові. А, -а і... що ж вас так спонукало? Шо Шо вас так спонукало? <зас> <зас> да. Чого там? Ну, це вже давненька історія, так, люди, громада uh -huh. організувалася і захотіла uh -huh. от чого Я оце uh -huh. не розумію. Чого, що Лохви, ще й досі не, нічого. Вже рік війни з Москалів, а вони сидять мовчки. Ніхто нічого не дує, не, не, не двигається. Ждуть Москалів, Все може, чи ніхто про це не <с запитував. Вони хто? От отак. з Лохви, там присилали, і Яхницький батюшка, як його... Москаль Москва. Москва. Приїжджали тут хотіли закрити, за той, а Щоб ми... люди таке, і собі тільки водилися. <рес> Отак, так? Да-да, вот. грубенько було тут, що uh -huh. тут, розумієте? Сходилася вся Мехедівка, общем, вся громада, і відстоювали, ключі забрали тих, москалів закрили, не впустили. Ось так. Молодці, молодці. Так, тут було, і міліція приїжджала, от отаке. Ну, зараз... Приїжджали, тут хотіли, в общем, Михайло Михайлович із Вінголовою був тоді у колгоспі, а вони ага. були регіонали сильні, ага. так він приїжджав, тут теж хотіли. Вони. Так. Розказували, ми, як треба, правильно, ми, правильно так? Да? Ну, ми от стояли. Тут кругом є на що подивитися. Взагалі по селах поїздити віднайти. і віднайти. Іконосас розписаний вручну увесь. Відучини, що сюди зі все наповняє, скарби добра й життя поданю. І ще один свідок подій того часу розповів нам про злочин, який зробила тодішня комуністична верхівка Лохвицького району. Як виявилося, на місці, де знаходиться в Махедівці нинішня будівля церкви, стояла дерев'яна церква, зображення якої так і не збереглося. Як стверджує свідок, в кінці 80-х років минулого століття за допомогою потужної техніки цю церкву швидко розібрали, а на її місці звели будинок побуту. Це тут люди поховані. Це тут люди поховані зараз. Ну тут вже як почали рити ага. воду. Кіски почали людьми. Ну, ну, ви місцевий житель, ви давно це дуже добре знаєте. А да. я це все знаю. Судді вже як почався це з перестройка вже курчаться, що розподалі Союз. Ага. У нас тут був такий жалтак головою. Приїжджав він Нишинус до мене. А ви ким працював? Шохварем. Ага. Приїжджає, знаєш що? Давай церкву будемо будувати. А у в лохоці районі було ще дві церкви. Це в Лохоці і ага. у Пісках. Благочинний був у Гадячі. Ага. Я почав їздити, поїхав до, його, до того ж Благочинного. Він розказав, які документи, як треба, щоб... Чоловік відзнав, скільки того підписів підписав до зобов'язку, куди ну, коротше, Я почав займатися цим. Займати. Це ще моя мама, покойна Ходила, я не ходив, тому мені не було речей. Лю Людей підписи. І так оце це десь у 90-х, я не знаю. Не буду вам приходити. У 92-х відкрилася руська церква. <зараз> це на цьому. Ну, вона називається «Українська православна церква», тільки того, що додають московського патріархат». Так, да, це була вона. Да. Да. А тоді -то у нас почались ну, батюшки, я їх, я їх знаю, їх чоловікусів було. Ну, Бо це отут чоловік восемь було, да, батюшок, ну він пів року, два побув. Село маленьке, Пішов. мабуть, да, приход невеликий. Да, приход був здоровий. Здоровий був. Да, виж, оце тут церква була, це Луценки, ось Богодарівка. І все сюди, так? Да? Все сюди ж тут... було. А що ж так хотів, щоб пів года і все? Ну а що ж так, ну, то напився той. Я зрозумію. Паня... Був такий, що це у нас оце ось, ось ворота Ага. Ага. Ага. Був такий сам батюшка, Нап'ється з ножем. З ножем? Батюшка? Батюшка, я ножем. його з роду ножа не носив, чуєте? Ну як оце? Ну так, да. яка довіра до такого батюшки І туди... буде? Да, він поїхав. Ми ж до Михайла, до, до, до Товстяка, давайте ж А Це Михайло Товстяк, той що в ловхиці зараз? Да, так, той що в це. церкві, ще не було. Він прислав вже як не ну той приїхав, а той так. Раз, два, три, чотири. Приїхав раз, тоді так. Я буду закривати церкву. Закривати? Да, він... Закрив церкву. Ми ага. піднялися до мене опять. По Поїхав я, в нас є адвокат, панчик Олександр Іванович. Лофецький, так? Да? Лофецький Поїхав до Да, буде писати письмо mm -hmm. в українську церкву. Оце вона одна церква в Україні, вона з русської прийшла на українську. Ой, тут було. А що було? Революція. Що тут, Революція? Да, як тут вже батюшок, як нас Так це батюшки ті, що, мабуть, з русської, так? От, от ви знаєте, от мене знаєте, що цікаве, що ми всі розуміємо, що вони пишуть українська православна церква, а ми їх називаємо руськими. Ну так воно ж таке є. Ну як? Ну, ви які вони православні? Ми ну, які руські вони. Вона одна на Україні церква, що при Януковичу з російської прийшла вона на українську. Чого ж так це Махедівка була проти того, щоб залишатися у тій церкві? Це нам ближче. Це до ближче? Бога. До душі. до, до душі. Бога. Так вже сталося, що то ми вже й перейшли. Ми думаємо, що ми ж в Україні, то повинна вже й українська церква бути. Українських в Росії ж нема там на Московій. Дивлюся, мабуть, щось ніхто не допомагає церкві, так? Ні, ніхто. Що можемо Це силами? Це, що своїми, хоч усередині під той, ну, ще, ви бачите, не позагрібали лідочами трішечки, ну, ми позагрібаємо. Все ми зробимо, як воно кажучи, ми вдома грибаємо. Нам трохи допомагали. Трошки, так, давали. Природні ресурси. Природні ресурси, це допомагали. І так, нам Борисенко Борисенко нам помогла всередині риму. Зробила да. привітні жителі села Мехедівка, показали нам дворище та будинок, в якому за їхніми свідченнями і жив старший син багатого козака Тимка Мехеди. Цікаво, те, що будівля, незважаючи на свій поважний вік, збереглася в доволі таки гарному стані. А поряд із будинком, мовчазним свідком подій столітньої давності, ще росте і скоро зазеленіє панський горіх. Від'їжджаючи із села Мехедівки, дорогою, яка давно вже забула, що таке асфальт, я так і не знайшов відповіді на просте запитання. Чому? Чому це маленьке село Мехедівка знайшло в собі сили, щоб відвернутися від ворожої проросійської церкви? А ми з вами навіть на другий рік війни з Московією ходимо молитися до московських попів.